وانا اوكد لكم ان انا محترف في اللعبة يعني انا محترف بقى تمام انت ممكن ما فاهمني بس انا محترف هشوفكم بقى لما الماتش يبدا انتم <تصفيق> شايفين في رقم 24 تحت رقم 24 مستوى الجمهورية طبعا كلهم شخصيات فاشله تمام كلهم فرق كلها ضعيفه اللي هو يبقى ماتش سهل ان شاء الله ان شاء الله الماتش ابتدى يا رجال يلا بينا احي لا ما تقولليش ان صاحبي منوع ولا اتحرك اتحرك يا اخشام ده كده توديره بدا طب انت عايز نغلب يزال. انت عايز نعمل ايه يعني واحد من فرقه ما بيلعبش اصلا وكمان لاج يلا وربنا يا ما ارحموني بقى يا جماعه ده من اول الماتش واضح ان انا هخسر يا عم